Організація «Гордість нації» традиційно відзначила талановиту молодь «Сміли». Ці діти навіть у такий складний час дистанційного навчання і воєнного стану не сиділи, склавши руки. Вони старанно працювали. Як результат – досягли певних висот в науці, в спорті, творчості. На нагородженні зібралися у Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої. Сьогодні тут у нашому залі юні «Сміляни» – Кращі з кращих чинів хто славиться навчальними досягненнями, ті, хто заглиблюється у таємниці наук і досліджень, ті, хто не шкодуючи себе на бігових доріжках, ігрових майданчиках, завойовує призи та медалі, ті, хто дарує свій талант, свою творчість, своє мистецтво, Вдячним глядачам нагороди отримали юні спортсмени, переможці олімпіад та науковці, вокалісти і танцюристи. Ці діти постійно працюють над собою та вдосконалюються. Тільки вони та їх батьки і тренери знають, скільки пережито на шляху до перемоги. Досягнення кожного номінанта вражаючі. Цей захід громадська організація Гордість нації проводить для того, щоб зарядити мотивацією молоде покоління для нових звершень. Тут зібралась найталановитіша молодь. Смілянська. І ми проводимо це для того, аби ви розуміли, що ви дійсно талановиті, що ви достойні, що ви світ нашої української нації. Ми бажаємо вам розвиватися у тій області, де у вас все виходить. Ми бажаємо вам здоров'я, ми бажаємо вам благополуччя, ми бажаємо вам бути достойними української нації. Нехай вас береже всевишній найкращих успіхів. Отримуючи подяки та сувеніри від гордості нації, талановита молодь поділилася із присутніми своїми досягненнями та планами на майбутнє. Вони запевняють, їм приємно, що їх здобутки цінують і вважають гордістю нації та свого міста. Розкажіть про, трошечки про себе, про свої плани. Про свої мрії. Ну, я мрію стати лікарем реабілітологом, моя так. давня така дитяча мрія. Це ну, я цей буду Ок. Ти впевнено, ну, так, крок за кроком? Ну, я думаю, що ви розкорюєте саме те. Коли хочете застосувати біологію і хімію? Біологію і хімію найбільше, напевно, а також географія, бо у нас дуже-дуже чудові вчителі як з біології, так і з хімії, географії. Напевно, найбільше застосування наразі – це мої проекти, які я презентую на в конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт це проект по та переведенню міста Сміла на опалення альтернативними джерелами енергії, що чудово буде сказуватися на нашому поліпшенні нашого екологічного стану нашої місцевості, а також, звичайно, економічного, бо куди ж без цього, і зменшення залежності від природного газу та від інших країн у цьому плані. Дуже значними є і творчі досягнення юних смілян. Вони активно брали участь і в всеукраїнських, і в міжнародних конкурсах. Взагалі можу сказати, що кожен конкурс був нелегкий, і конкуренція була, але так вийшло, що була я перемога. Що? А який тобі конкурс най дорогий? яка нагорода най <гум> Ну, це, мабуть, кожен конкурс для мене є якимсь Яким знаковим, так? Так. Ну, міжнародний. Міжнародний рівень, ось у Галицькому полі. Що це? Розкажи, будь ласка. Це об'єднання всіх країн, так можна, якщо можна так сказати. Це, так. І... Міжнародний рівень. Міжнародний рівень. Так. Так, тебе тут перше місце в 2021 році. Вокальний конкурс, що? <forts> ä, вокальний конкурс uh, Україна без війни. Перше місце. Так, так, це 2022 року. Так. Молодец яка. Вокальний проект Сонце, Сонце, Сонмітика, ми сонце за нас. Так? Це теж у 2020, це 22. Також у 2022 я взяла участь у фіналі е, звідбору дитячого неврачення. Підтримали своїх вихованців і викладачі Смілянської школи мистецтв. Вони показали свою майстерність і виступили з музичними номерами. Заходи демонструють, що обдаровані діти не залишаються непоміченими. Наші діти майбутнє нашої нації. Тож бажаємо юним вихованцям досягати ще більших висот і ніколи не зупинятися.